كلموها هالغراب وشيلوا يا منا <تصفيق> سطحنا أوش أريد من الرذاكر ما يجلي الليل هاي لعيون الخال العزيز الخال أبو شيماء السعبري يعني السعابره بعد السعابره كل السادة على راس عمي أهلاً وسهلاً بالمضرب الكبير بلبل النجب عباس عودة عبوس الحبيب نورتنا وشرفتنا آخ آخ آخ معذب دليلي هاي عينك يا عبوس يا علم حبيب قريب من القلب، أي، أنا يا سايق السيارة <تسجيل> جاك ياجاي قلتك سارة كساره اللي مرة في العمارة مر على اللي نزان و كله بعد ما بالقوايم حيل بعد ما بالقوايم حيل وعدي او علي من خالق مبتور ولك وعدي يا لا بي لا بي مرض مكروه ولك وعدي فقير الحال كلك طعت بي يا, يا بوّي لعلي مشيت بعيد أو الكوانا عزيز وخلفت له القلب ولك صدق عين تنام اللي لي أو يا يا يا يا وحدك يا طب براحتي او لو شاف سأل عنك ليش يا جارتي لا باك غير اجاوبه آه وي وي Yeah. ما تسمع وانت انت وين وين انت قلبي ما تسمع وانت يا صوت لي يرنت تدري نضايع بعد يا صوت لي يرنت تدري نضايع بعد تنشد على الضيعتها يا ويلي وادني على الضياع هل هو حقد ريت؟ ما شبحك وروح ما شبحك وروح نتعاون على الظاب والضحاب اللي روح يبويه والضحاب اللي روح هل هو حقد ريت؟ ما شبحك وروح ما شبحك وروح نتعاون. It's the way it is, the it Have I'll oh ويبعدنا إبعدنا إحبابي شلون حالتكم عيونك يا سيد حسن السعمري يبقى سيد حسن السعقري هالك السهر وملك الدولار إحبابي شلون حالتكم بعدنا شبدي أيين أو الوكي ايش بدي اياه ايش بدي اياه الوكت عنكم ويا ذكركم كل صباح وكل مسي مسي ناوي <تصفيق> تروح عارفك مو الله وياك تصل في السلام ناوي تروح عارفك مو الله وياك تصل في السلامة جرب عشرة غيري حتى تشوف خيري I show you cut كل السهرانين وعيونك يا حسن السعبري وعيون الخال العزيز منور السعبري خار وشيما ما السعبري منورنا وشرفنا وحراس الراس يا قيسحه يرب ليلنا والله غفاة السعبري محمد السعبري حسين السعبري كل السعبره شنع عرس هاي عيونك يا سيد حسن السعبري يا سعبري يا سعبري الساعات الليل وعيوني سهرانه كل ما يجينا الظيل بالحلو